Kirjailija Tuomas Muraja, ymmärrätkö, että kaikkea, mitä sanot, voidaan käyttää lukemisen edistämiseen? Ymmärrän. Oletko kirjoittanut hiljattain uuden teoksen? Jos olet niin, tunnustajia. Kerro teoksestasi. Valitettavasti olen julkaissut viime syksynä 2021 muistelmateoksen suomalaisista rauhanturvaa ja naisista. Mutta sen takia, että tuli 30 vuotta täyteen, kun ensimmäiset suomalaiset naiset lähtivät lähi ajattelin, että se on tärkeä. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin paljasta yksityiskohdat. Kun tein perustuloaiheesta kirjaa, niin Kelalta kehdattiin kysyä, että kuinka monta tuntia teen töitä ja sitten kun vastasin, että 24 tuntia päivässä he suuttuivat. Kerroin heille, että joskus herään neljältä yöllä, koska olen saanut valtavan hyvän virkkeen päähän ja se on pakko kirjoittaa saman tien ylös. Hmm. Teen siis töitä sunnuntaisinkin, öisin, päivisin. Kirjailijan työtä ei mitata tunneissa. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissasi tai onko faktantarkastuksessa ollut aukkoja? Jos on niin. Kakista ulos varoittavat esimerkit. Vaikka olen faktantarkistaja ja tämäkin kirja kirjoitettiin kuusi kertaa uusiksi, niin sinne pääsi sitaatti väärään kohtaan. Sitaatti oli pilkulleen oikein, mutta se oli väärässä kontekstissa. Hmm. Kun puhuin suomalaisesta rauhanturvajanaisesta ja hein kohdistuvasta syrjinnästä, niin otin erästä tekstistä selkeän sitaatin, jossa sanottiin, että tämmöinen vie aikaa, että ihmiset käsittää, että tarvitaan lempeää johtamista eikä syrjintää. Mutta haastateltava puhuikin siinä Afganistanista eikä suomalaisista rauhantu. Jouduin pahoittelemaan tätä ja sitten se on seuraavista painoksista pois. Se oli sinänsä tärkeä kommentti, mutta se oli väärässä paikassa. Ja se kirja on silti valittu ilman tuotakin kommenttia. Oletko julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa paljastamisteoksen? Oi ei. Syyllinen? Hmm. No niin. Haluatko kertoa hieman teoksista? Joskus kirjailija joutuu erikoisiin paikkoihin, kuten kuvauksissa pukeutumaan perustulokoekaniiniksi. Kaikkeesta joutuukin. Siinä on pikkupoika Afganistanissa. Muistan, kuinka silloinen Isafin komentaja, italialainen kenraali oltiin siinä rivissä, niin hän tuli Mun kohdalle ei kätellyt, vaan otti kiinni tästä kuin pojan viikaria, Sisilialaista pojan viikaria, että miten äiti on päässyt, päässyt lapsisotilaan paikoille. Aiomme julkaista tämän kuulustelun kaikkien kuultavaksi. Millaisen viestin haluat lähettää lukijoillesi? Tämä on siis nyt fakta. Kannattaa aina lukea ja kuunnella kirjoja, koska milloinkaan et tiedä, mikä sana jää viimeiseksi. Kiitos. Nyt tota niin, ihan täällä kaverin puolesta näin kyselemään, että sitä faktan tarkastuksesta. vielä?